قصيدة مواقد العشق سأشعل مواقد العشق بأبياتي سأشعل مواقد العشق بأبياتي وسأسدل ستائر الود على أشعاري وسأسكن طيور الحب بأوطاني سأشعل مواقد العشق بأبياتي وسأسدل سكائر الود على أشعاري وسأسكن طيور الحب في أوطاني وأغزل وأغزل رداء الحنين من كلماتي وأنسج خيوط الهيام من إلهاني وأفرشوا بساط الجو في قصوري وأفرش بساطة الجوى في كسوري فحين تحل فحين تحل على مدينتي ستجد كل أشواكي فحين تحل على مدينتي ستجد كل أشواكي فهيا فهيا ملأ نسائم الحب في أمواجي فهيا فهيا إملأوا نساء الحب في أمواجي وأعزف لي على جداول الغرام لحن هواك وأعزفوا لي على جداول الغرام لحن هواك فهيا فهيا النجوم والكواكب فهي راقص النجوم والكواكب على أنغام رنين رنين اشتياقي فهي راقص النجوم والكواكب على أنغام رميل شجايكي واسك الأزهار واسك الأزهار بحدائقي بشلال من رحيق بسماتك واسك الأزهار بحدائقي بشلال من رحيق بسماتك هنا وهنا وهنا تهمس العيون على وجناتك بكرة وهنا تهمس العيون على وجناتك هنا تغني النوارس على شاطئك ترنيمة الوجع هنا تغني النوارس على شاطئك. الوجع. هنا يركض الألم على وسادة الأمل هنا يركض الألم على الأمل. هنا يركض الألم على وسادة الأمل مع يا دكتورة أمل.